Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról a résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding Röviden PPH, a Hunal Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. közös élet és emberismeret fejlesztő képzésén. Én Erényi Györgyi vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Andrus Mirce vagyok, a PPH másik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől, függetlenül. A, én a PPH előtt a foglalkozásom az vállalkozó volt. Az enyém szülésznő volt. Mára viszont már PPH vezetők vagyunk, és tanulók, csapatszervezők, főtevékenységünk. Budapesten élünk. Családi helyzetünk, 25 éve érünk élettársi viszonyban. Van három csodás gyermekünk, és három unokánk. Azért kezdtem tanulni itt a Akadémián, mert 10 évvel ezelőtt, nagyon sok kérdésem, nagyon sok kérdéseim voltak, az elején Miklós nagyon sok kérdésre válaszolt nekem és uh, sőt a kérdések miatt mindig eltérítettem egy kicsit az előadás fonalától ezért ma úgy van hogy csak az óra végén lehet kérdéseket tenni fel amit nem értettünk meg a, a tanulás az az az életem egyik legjobb döntése volt hogy idejöttem soha nem voltam sehol tanulni meg fejleszteni magamat olvasgattam én a rengeteg könyvet de ez, ez volt a legjobb döntés hogy idejöttem én azért kezdtem el itt a nyílt akadémián tanulni mert hosszú idő óta kerestem azokat a lehetőségeket amelyekkel meg tudom oldani a problémákat ami az életemben létrejöttek, ilyen, hogy párommal, családommal, kollégákkal, stb. Sok könyvet olvastam, jártam előadásokra, nem találtam meg, amit kerestem. Végül a párom szólt, hogy erről a lehetőségről, igen, kételkedtem, de amikor végighallgattam Miklós előadását, rájöttem, hogy jó helyre érkeztem. A... Nyílt Akadémia Ember és Életjobbító coach képzései által az életemben arra jutottam, hogy jobban tudok bánni magammal, párommal, gyerekeimmel, unokáimmal mint cégvezető, az alkalmazottakkal, sőt, modosítottam a vállalkozáson az itteni tanultak szerint, és ezáltal jobban működik, és az emberekkel a kapcsolatom is sokkal jobb lett azóta, hogy itt tanultam a mi is volt, a vezetői kocs? nem, mindegy, mondjattal a Nyílt Akadémia ember és élet jobbító kocs képzései által az életemben jobban tudom kezelni a szereteimet, önmagamat, a környezetemet és még elég sok mindent és örülök, hogy itt lehetek a mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkocs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani az előadónk egy olyan vezető akinek a tudása képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek ami egyedülállóvá teszi a bolygókon ha megnézzük hogy, mi, hogy még miben egyedülálló ami mi vezetünk arra jutunk hogy a vezetésével négy területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki minden napokban használható tudás téren a legtöbb információ átadására képes ma a bolygókon. Neki van a legrészletesebb informácia a bolygó szinten, legkésőbb 2035-re létrejövő el, elnyomásmentes aranykorról. A vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessünk az aranykorba. Szeretném megkérni a vezetőnket... Szedlacsik Miklós, Mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Milyen a jelenlegi világ mennyire vagytok elégedettek? Jelenlegi világunkkal? Selec. Az az időjárás. Nem az időjárás kérdeztem. Nem igazán. Nem nekem dolgozik. Nem vagyunk bele Mi baj van a jelenlegi világgal? vagy az elnyomás? na nézzük meg hogy mivel is foglalkozunk húcs képzéseink vannak, tudást juttatunk el az emberek számára de nem csak tudást hanem képességeket is nyújtunk sőt gyakorlási lehetőséget is adunk mert ugye akkor tud az ember valamit jól csinálni hogyha van tudása megszeresz hozzá képességet és van gyakorlási lehetőség tehát igazából a képesség az, az tanulható és a gyakorlással és a tudással együtt válik valami képességé. jó? tehát ha azt szeretnéd hogy valamiben legyen képességed akkor tanulj és gyakorolj tehát tanulj és gyakorolj, Tehát tanulj gyakorolj és akkor lesz képesség és az ember hogyha az élethelyzeteit helyesen kezeli problémáit képes megoldani illetve megelőzni célokat képes elérni akkor ugye sokkal jobb hangulatban tud lenni mint hogyha ezeket rosszul csinálná, tehát nem kezelné helyesen az életét, problémáit nem oldaná meg, nem előzné meg, céljait nem tudná elérni tehát ez bizonyára látjátok hogy azok az emberek akik nem nagyon képesek az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására illetve megelőzésére a célok elérésére hát nem igazán boldogok tehát ha jobban megnézzük, egy olyan világban élünk, ahol a múltban jóval kevesebb problémája volt egy családnak, mint manapság. Tehát például az én gyerekkoromban én azt láttam, hogy a felnőtteknek, akik családban élnek, hát nem sok problémájuk volt. Tehát igazából nem volt problémájuk vagy nem nagyon volt vagy nem igazán volt problémájuk és ezáltal jó hangulatok voltak és ahogy így változik a világ az embereknek egyre több problémáik vannak ezáltal ugye ugye már nem annyi problémát kell megoldani mint régen hanem többet ezáltal mivel nem tanulták a problémák megoldását így mi történik ugye a problémák megmaradnak mert nem oldják meg és a probléma az az emberekre érzelmileg negatíva 6 és ez az érzelmi negatív ráhatás befolyásolja érzelmileg az életüket tehát ami azt jelenti hogy alacsonyabb érzelmi hangulatba, állapotba kerülnek tehát most gondoljátok végig csak nagyon egyszerű dolog tehát régebben az emberek úgy viszonylag egy szűk tartományban egy szinten éltek, tehát ami azt jelenti hogy nem volt az hogy lényeges eltérés volt az anyagiak terén. nyilván a kapitalizmusban nyugaton ez már jelen volt hogy voltak gazdagok és volt, volt a középréteg de igazából mondjuk olyan hogy szegény réteg nem volt, ugye Magyarországon is ugye a magyar életviszonyokhoz képest ugye nem voltak szegények de nem is voltak gazdagok tehát gyakorlatilag egy viszonylag szűk tartományban volt az emberek anyagi helyzete és ugye ezt nyugaton elkezdődött ugye az a folyamat hogy ezt a tartományt ezt kiszélesítették tehát igen nagy különbségek lettek anyagi szinten emberek között de az azt jelenti hogy ugye egy emelt, hang, egy emelt anyagi szinthez képest az ember ha emelt anyagi szinten van akkor többet tud vásárolni és ez akármilyen hihetetlen, ha végig gondolod ez pontosan úgy működik hogy minél több dologgal rendelkezel az életedben, tehát dolog, anyag, minél több anyaggal rendelkezel ha jobban végig gondolod annál több gondod van minél kevesebb az embernek a, a tulajdona tehát az anyagi tulajdona hát gyakorlatilag annál kevesebb a gond, gondod végig mit tudom én egy gyerek az kevesebb gond mint mondjuk három, nem? akkor egy kis házzal, kis lakással kevesebb gond van mint egy nagyjal, nem? gondold végig, egy autóval kevesebb gond van mint mondjuk hárommal, nem? ha az embernek már mit tudom én nyaralója is van meg, meg, meg akár egyéb tulajdona akkor az mind plusz gond, gondold végig ha egy tévéd van az egy gond, ha öt tévéd van akkor ötször annyi gond lehet a tévével, de bármivel kapcsolatban ha mit amén egy egyszerű mobiltelefonod van, érted? mondjuk az a régi billentyűs mit amén, csak gondoljuk végig hogy minél bonyolultabb egy technika annál több hiba lehetőség és ugye minél drágább dolgokat vásárolnak az emberek, minél több drága dologgal rendelkezel, gyakorlatilag annál több gondot vásárolsz meg magadnak. Hát gondold végig. Ha ezt logikusan megnézed, ez pont így van. És el, valahogy az emberek ezt ne eszükbe se jut. Ez eszükbe se jut. Tehát gondold végig, hogyha ha minél több és több anyagi dologgal rendelkezik az ember ezért csinálják azt az emberek, hogy hogy már nem javítanak meg dolgokat mert ugye az is egy probléma valaminek a megjavítatása, mert az időenergia és sokkal egyszerűbb valamit lecserélni, tudod, venni egy másikat, tehát sokkal rövidebb idő venni egy újat, mint megjavítani egy elromlottat tehát az emberek ugye úgy érték el azt, hogy, hogy gyakorlatilag a gondokat lerövidítsék hogy nem javítatnak már hanem cserélnek tehát például hogyha mondjuk bedöglik a mobiltelefonod akkor ugye a legtöbb ember az már nem megjavítatja, nem fogja és kicseréle egy újra érted? mert mondjuk addig még ugye javítják addig nem tudsz rajta telefonálni érted? és, és az most probléma hogy az ember mondjuk nem tud rajta telefonálni vagy egyéb dolgot csinálni a mobiltelefonnal tehát gondold végig hogy bármi ami meghibásodik az sokkal rövidebb idő lecserélni mint mint megjavítani és de ezzel is van egy is gond tehát a, a lecserélés az sokkal többe kerül mint a megjavítás tehát ami azt jelenti hogy a lecserélést ezért sokan nem készpénzre oldják meg valaminek a lecserélését hanem hitelből oldják meg, na most ami azt jelenti hogy a hitel véget viszont az emberek nem gondolnak arra hogy egy jövőbeni problémát nagy valószínűséggel létrehoztak tehát a jelenben létrehoztak a jövőre egy problémát nem biztos hogy létrehozták de nagy valószínűséggel, na most egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem gondolkodnak, és szerintem senki nem gondol arra, hogy egy olyan világban élünk, ahol mindenki azt akarja, hogy egyre több és több anyagi java legyen, de az anyagi javakkal egyre több és több gondot veszel magadra. Érted? De ezt senki nem gondolja végig. Tehát gondold végig, ha bármilyen dolgod otthon bedöglik azt úgy szoktad-e kezelni hogy jaj de jó hogy bedöglött milyen jó hogy örülök neki hogy bedöglött az a valami, nem? az ember általában nem így kezeli hanem ellentétesen hanem mondjuk mérgelődik azon hogy az a dolog bedöglött, nem? de a mérgelődés az nem pozitív hangulat hanem negatív hangulat és minél több dolgod van annál nagyobb esélyt adtál annak hogy valami bedögőjön és még többet mérgölődj nem tudom világos voltam-e tehát gyakorlatilag azzal hogy az embereknél elérték azt hogy hogy minél több anyagi dologgal rendelkezzenek azt is elérték hogy többet idegeskedjenek mint régen hát gondold végig ha régen szinte alig volt ami bedögölhetett, érted? ráadásul mindent úgy csináltak meg a múltban hogy lehetőleg minél tartósabb maradjon és ne is dögöljön be tehát én emlékszem hogy még a mikor? a 800-as évek végén vettem egy ilyen orosz bargácsgépet ami köszörül is, de alapvetően köszörűnek használom meg esztergán is lehetett vele, meg stb. stb. stb. mindegy a mai napig működik, soha semmi baja nem volt még, érted? tehát számolt ki gyakorlatilag lassan 40 éve vettem, 30 olány éve na most tehát úgy csinálták régen hogy nem sok dolgot vásárolt az ember de azzal nem volt gondja, érted? most úgy csinálják hogy hát mit tudom én mondjuk egy mobiltelefon hány évig bírja általában 2, 3, 4, öt jó esetben az már ritka hogy egy mobiltelefon öt évig kibírja érted? tehát ami azt jelenti hogy, hogy úgy direkt úgy csinálják a dolgokat hogy te igényeld hogy minél több anyagi javad legyen de úgy csinálják hogy az Bedögöljön, hát gondold végig régen a bútorok fából voltak, tényleg fából ami azt jelenti hogy évszázadokig használták azt a bútort érted? évszázadokig tehát a, már az ük, még az ükonoka is használta, érted? vagy nagymamáé volt az a bútor, most próbálj már egy bútort mondjuk addig használni mint régen hát úgy csinálják meg hogy, hogy tönkre megy, érted? szó szerint tönkre megy tehát bármit, a, én, úgy csinálnak egy házat, úgy csináltak régen egy házat hogy ugyanúgy több száz évig állt egy ház még akkor is ha az vályokból volt több száz évig képes volt állni az a ház most úgy csinálják azt a házat hogy mit tudom én, pár évtized után mondjuk le kelljen bontani, érted? de az biztos hogy 3-4-5 generációt nem szolgál ki mint régen vagy még többet tehát elérték az embereknél azt hogy mindent úgy csinálnak hogy hogy viszonylag hamar bosszankodni kell vele mert fel kell újítani vagy újat kell venni, érted? mert elavult ráadásul bejött ebbe a kérdésbe a divat is Tehát régen nem volt, volt divat csak nem használták a divatot a legtöbb ember hát ugye a divatot nem most találták ki a múlt században hanem már réges-rég. de a legtöbb embert nem érdekelte a divat, most a legtöbb ember kifejezetten érdekli a divat és van -e, vannak emberek akik nem azért cserélnek le valamit mert elromlott hanem azért mert kiment a divatból érted? és azért cseréli le tehát a, a, az embereknél elérték azt hogy vásároljanak, vásároljanak, vásároljanak, vásároljanak és ez már olyan szintre jutott hogy a legtöbb ember sajnos erőn felül vásárol na most ami azt jelenti hogy bedöglök valami vagy kiment a divatból mondjuk ha valami kiment a divatból akkor nem biztos hogy bosszankodik hanem vesz egy másikat érted? de a legtöbb ember aki így vásárol például mondjuk mobiltelefont hogy vásárol a legtöbb ember mondjuk mobiltelefont úgy hogy részletre érted? részletre és akkor ugye elhiszi azt hogy úgy nem lesz drágább mert azt mondják hogy hogy hát mit ami én mondjuk a telefon az 200 ezer forint vagy legyen 240 ezer forint egyszerűbb számolni és akkor két évre az 24 hónap havonta tízezret fizetsz, érted? kamatmentesen, de ha megnézed ugyanazt a készüléket hogy mennyiért lehet venni meg máshol akkor rájössz arra hogy ugyanazt a készüléket amit te most kamatmentesen fizetsz mondjuk máshol mondjuk 15 20 kal olcsóbban megveszed, érted? ami azt jelenti hogy ők rárakták a kamatot csak ők nem kamatnak hívták hanem haszonnak tehát magyarul nagyobb haszonnal értékesítették azt a készüléket világos ez? tehát magyarul az emberek ugye erőn felül kezdtek el vásárolni ezt megtanították nekik hogy ami azt jelenti az erőn felül hogy nem készpénzre hanem akkor is vásárolnak sok esetben muszáj mert valami tönkre megy egy nagyobb értékű eszköz tönkre megy és és nem áll rendelkezésre annyi készpénz és ezért ugye hitelre vásárol hát a részletre vásároljuk az is hitel gyakorlatilag szóval a lényeg az hogy hogy elérték ezt az embereknél de ezzel van egy óriási probléma hogyha az ember vásárol vásárol vásárol mert valamit bedöglött azért vásárol ha, a, ha valami bedöglik akkor az bosszant minket, ha valami kiment a divadból, és újat kell venni lehet hogy az annyira nem bosszantja az ember de lehet hogy mégiscsak nem egy túlságos öröm hogy hú hát ez már nem divatos ez a valami, cseréljük le ha viszont az ember mondjuk valamit vesz és és hitelre veszi, ugye akkor nem bosszankodik, mert milyen jó hogy azonnal hozzájutottam ahhoz a dologhoz de gondoljuk végig hogy hogy azzal gyakorlatilag az ember egy fizetési elkötelezettséget csinált x időtartamra és mi van abban az x időtartamon belül? mondjuk azt mondják hogy hónaptól nem kell lesz És mondjuk csak három hónap múlva találsz egy másik munkát, és közben a három hónapban meg nem tudod fizetni a, annak a törlesztő részletét. Akkor mi van? Érted? Na most az alatt az időszak alatt, amíg nem tudod fizetni a törlesztő részletét, az alatt biztos, hogy dühöngeni fogsz mert hogy állandóan fogják követelni tőled azt a lóét, érted? szóval lényeg az hogy az embereknél elérték azt a vásárlások révén és ez a fő probléma tehát ezért rosszabb a társadalom hangulati szintje amiket most elmondtam mint akkor mikor még nem volt ennyi termék vagy akkor amikor még sokkal hosszabb időre gyártottak terméket és nem kellett mondjuk lecserélni bármit tudom én pár hónap vagy pár év után érted? tehát elérték az embereknél azt hogy önmaguk tegyenek azért hogy rosszabb állapotban legyenek és az elsősorban a vásárlások miatt. Hát most gondold végig, most mondok egy példát. Régen mennyi volt egy átlagos euh, építkezéskor egy átlagos ház? Hát egy átlagos családnak az átlagos háza az mennyi volt? Hát ilyen, ugye régebben, mikor én voltam gyerek, hát euh, akkor mondjuk a 60-as években hát akkor még olyan 50-60 négyzetméter. A 70-es, 80-es években ez már emelkedett, ilyen 70-80, 90, stb. négyzetméterre. Most, ha megnézed, gyakorlatilag, ha valaki építkezik, minél nagyobbat tudod. Nem? Vagy ha már vesz valamit, mondjuk nem építkezik, vesz, akkor is minél nagyobbat, miért, mert a kicsiknek a négyzetméter ára magasabb, mint a nagyoknak tehát ha valaki vesz egy lakást, használtam tehát nem újonnan, a négyzetméter ára egy használt lakásnak, ha nagy a lakás az olcsóbb, mint egy kicsinek ezért azt mondja ugye sok ember, hát akkor persze hogy nagyot akarok venni mert annak a négyzetméter ára olcsóbb, érted? tehát magyarul Mit tudom én, mondjuk másfélszel annyi hitelből, mondjuk kétszer akkor a lakást vesz. Érted? Na most. És belemente, tehát az emberek egyre többet, és egyre többet, egyre nagyobbat akarnak. De az azt jelenti, hogy ha az ember vesz egy nagyobb házat, akkor abba több dolog kell, mint egy kisebben, nem? és ha több dolog van benne akkor több dolog van az ami elromolhat, nem? logikus magyarul akkor az embernek ha elromlik valamilyen nagyobb eséllyel romlik el valami, sűrűbben romlanak el a dolgok és az azt jelenti hogy hogy az illető sűrűbben boszankodik, mert elromlott valami, érted? Tehát, de az emberek ezt nem gondolják végig mert egy olyan világban élünk ahol egy számít a látszat az számít hogy többnek mutassa az ember magát mint ami valóságban nem tudom elég világos voltam-e tehát mint ami a valóságban van na most miért lett például az USA egyfőre elsően a világ de összességében is a legeladósodottabb, legnagyobb, elast, leginkább eladósodott ország. Tehát ami azt jelenti, hogy a legtöbb tartozása a világban kifelé, más országok felé, vagy más bankok, vagy akármik felé, az USA-nak van. Tehát ez egyfőre is igaz, meg összességében is igaz, mint ország. Hiába vannak népesebb országok is, az USA-nál, nekik az összadósságuk közelében nincs az USA-nak tehát az USA-ban van a legnagyobb eladósodottság, miért? mert az USA-ban értékel először ezt, amit most elmondtam tehát azt hogy a lakosság erőn felül vásároljon és minél hamarabb mindent lecseréljen mert vagy kiment a divatból vagy már bedöglött ócska, érted? és ezáltal ugye elérik azt az embereknél, elérték ugye ott hamarabb hogy rosszabb állapotba legyenek tehát az ember úgy működik hogyha rosszabb állapotban van akkor ennek van egy súlyos következménye tehát az embernek az életében azt mondja hogy akármilyen hihetetlen viszonylag az életünk elején van egy fordulópont az azt jelenti hogy ez a fordulópont 35 év átlagosan tehát 35 év ez pedig azt jelenti, hogy 35 évre tehát 35 évig van az, hogy egy ember, átlagosan, hogy egy embernek az egzisztenciáját meg kell olyan szinten teremtenie hogy az anyag révén ez megteremtődjön és 35 éves kortól át kell -e lépni a szellemi fejlődés területére tehát 35 éves kortól tehát az ember azért született ide a földre hogy egy szellemi fejlődésen végigjusson amit bevállalt leszületés előtt ez a szellemi fejlődés ez akkor valósítható meg hogyha az ember elkezdi a szellemi fejlődést időben és ennek a korszakváltása átlagosan 35 év. Tehát 35 éves korra meg kellene lépni gyakorlatilag átlagosan minden embernek azt, hogy már nem az anyagi dolgok fejlesztése, az anyagi javak halmozása kellene, hogy központba legyen a figyelmének, hanem a szellemi fejlődés de ha az ember hangulata rossz akkor az érdeklődése is rosszá válik tehát magyarul lanyhul az érdeklődése minél rosszabb egy ember állapota hangulata annál rosszabb annál kevésbé érdeklődő és a szellemi fejlődés iránt bizony érdeklődni kell ha nincs érdeklődő hangulatban az illető mert rossz állapotú, tehát ezáltal nem nyitott, nem érdeklődő akkor elmarad a szellemi fejlődés és továbbra is megmarad az anyagi javak halmozása tehát minden ember aki leszületett a Földre, még egyszer mondom azok azt vállalták hogy 35 éves kor környékén elkezdik a szellemi fejlődés, na most, de nem lehet megvalósítani ezt a legtöbb embernél tudod miért? mert egy csomó olyan dologra költ ami bedöglik, elromlik 35 éves korig vagy túl sok az anyagi elképzelése és gyakorlatilag 35 éves korra még nem tudott oda jutni hogy megvalósította az anyagi elképzeléseit világos ez? mert túl nagy az elképzelés avval kapcsolatban hogy ő mennyi anyagi avat akar és ezáltal gyakorlatilag fizikailag képtelené válik arra hogy mondjuk 35 éves korra már teljesítse azt az anyagi elképzelését ami hát amit vállalt leszületés előtt tehát ami megengedné azt hogy már ne az anyagiakkal törődjön elsősorban hanem a szellemi fejlődésével de nem lehet olyat csinálni hogy az ember szellemi fejlődést is akar, meg az anyagiakat hajszolni is ezt a kettőt nem lehet, vagy ez, vagy az, érted? na most és ez a fő probléma az emberek esetében ha körülnézel, az a fő probléma hogy hajszolják tovább az anyagiakat mert még nem jutottak el arra a szintre hogy van egy anyagi biztonságuk, miért nem jutottak el odra, olyanra? Nagyon egyszerű, mondok példát, jó? A fizetések azóta mióta én dolgozom az 1980, akkor kaptam az első fizetésemet a fizetések azóta nagyobb mértékben emelkedtek mint az árak. Jóval. Jóval. Tehát vannak alapvető élelmiszerek, például a kenyér alapvető élelmiszer. És a fizetések nagyobb mértékben emelkedtek, az átlag beszélek, nagyobb mértékben emelkedtek, mint mondjuk a kenyér ára. 80-tól. Nem hiszed? Számolj utána. És ugye az alapvető élelmiszerek ára emelkedett a legjobban. Tehát például a 70-es években, az 50 évvel ezelőtt, a 70-es évek elején, első felében, a nappali áram az 40 fillér volt, az éjszakai az 30 fillér. Okay? Ahhoz képest most 40 valahány forint az áram a nappali. A számolt ki, 50 év alatt, csak nem 50 év alatt, százszorosára emelkedett durván, vagy 10-10-szeresére, Érted? Az áramára. Na most, a fizetés a 70-es években átlag kb. 1000 forint volt. Most 200 ezer forint az átlagfizetés. Nettóban. Nem bruttóban, nettóban. Nettóban. A brutó enné jóval magasabb. Az azt jelenti, hogy 200-szorosára emelkedtek. És az áram csak 110-szeresére. Érted? És ha megnézed minden terméket gyakorlatilag megnézed ugyanezt látod, sőt olyat is látsz hogy ugyanannyi volt akkor mint most például mondjuk a színes tévé érted? jó 70-es években nem volt de 80-es években már volt színes tévé és most veszel annyira egy színes tévét mint akkor érted? tehát lényeg az hogy az emberek jóval többet keresnek mint annó annak idején de az emberek akkor sokkal kevesebbet költöttek mint annó annak idején tehát akkor egy család rezsie mindennel együtt tokkavonóval körülbelül a jövedelmének a kettőjük jövedelmének az egy nyolcada egy kilencede egy tizede volt az össz havi rezsit érted? most próbálj már mondjuk hogyha kerestek 400 ezeret ketten mondjuk 40 ezer forintból kihozni a rezsit érted? de miért nem tudod? hát azért mert sokkal kevesebb volt az embernek a fogyasztása az áramfogyasztás például sokkal kevesebb készülék volt, sokkal kisebb lakások voltak nagyobb lakásban nagyobb energia kell, érted? nagyobb lakást nagyobb energiával kell fűteni például és ha tovább nézzük nem volt olyan, hogy internet oké? Okay. nem volt, mit tudom én, telefon Költség, meg stb. stb. tehát ami azt jelenti hogy egy csomó olyan rezsi van most ami akkor nem volt tehát például akkor ugye a legtöbb lakásban a csatornát nem kellett fizetni néha jött a szippantó ahol kellett az kiszippantotta és hát most amennyi vizet fizetsz annyi csatornát is fizetsz, csatornadíjat, oké? Okay. még akkor is annak a víznek a felét mondjuk ellocsolod és nem is megy be a csatornába mondjuk a kertedben tehát lényeg az hogy sokkal több a rezsitát de minden téren ugyanez van, az emberek havi szinten sokkal tehát mondjuk a fizetések emelkedtek mondjuk az elmúlt 40 évben mondjuk 150-szeresére. De a, a költekezés az nagyobb mértékben emelkedett, mint 150-szer. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb arányban költekeznek az emberek, mint valaha. Tehát, hogyha egy ember például azt mondaná, hogy visszafogom a költekezéseimet, és sokkal jobban odafigyelek minden kiadásomra akkor gyakorlatilag nem jutna arra a szintre mint a legtöbb ember hogy túlköltekezik és utána meg szívja emiatt a fogát a túlköltekezés miatt na most mondok példát hogy mennyire nem gondolkodnak az emberek, Budapestről körülbelül 300 majdnem csaknem nem ezer ember költözött ki de 200 biztos, hova? Budapest környékére tehát Budapesttől kilométerekre kifele, 200 ezer ember tehát Budapest most már azt hiszem nincs 1,8 millió és 2 millió volt és most gondold végig, honnan költöztek ki jellemzően? Nem a családi házas részekből, hanem megnézed a belvárosba. Tehát menj végig például a körúton. Már évtizedek óta lassan, végig a körúton. És fő vannak húzva a redőnyök, de nincsenek fények. De nem lakik, ott senki. Érted? nincsenek fények, elvétve, de ami azt jelenti hogy kiköltöztek az emberek, eladták és rengeteg lakás van üresen egyébként Budapesten, rengeteg tehát megvették emberek de nem adják ki bérbe hanem csak állott üresen a lakás és azért az árért, amiért a pesti lakását eladta vett, kín, illetve épített épített mondjuk háromszor akkora házat, mint a lakása volt, igaz? hanem négyszer akkora lakást, mint, vagy a házat, mint amekkora lakása volt abból az árban megtehette érted? ami azt jelenti hogy ha háromszor négyszer akkora az a ház hát akkor a rezsie sem kevesebb mint annak a lakásnak ott az volt biztos és minden nap ingázik, mert itt van a munkahelye érted? ami azt jelenti hogy akkor nem kellett ingázni mert volt mit tudom én egy buszbérlete és akkor simán ott volt akárhány perc a munkahelyen de most kénytelen ingázni például autóval a legtöbben ami oké okay, hogy Kényelmes, de mondjuk csúcsidőben az autózás mondjuk két-három óra oda-vissza, két-három óra, érted? Tehát magyarul két-három órát addig meg mondjuk, míg itt volt Pesten, mondjuk utazott egy órát, most ahhoz képest egy-két órával többet utazik napi szinten, de az embereknek az idő nem pénz, hát nem pénz ezek szerint, na most akkor mondom tovább és mekkora pluszköltség hogy utazik, érted? tehát magyarul mondjuk régen volt a rezsije x forint most ahhoz képest 3x vagy 4x, érted? beleszámítva természetesen az utazási költségeket is az emberek mintha nem tudnának gondolkodni, érted? akkor ugye az lenne a logikus, ha végig gondolod, hogyha az ember mondjuk egyedül marad, akkor beköltözik egy kisebb házba, vagy egy kisebb lakásba, nem? Tehát ahogy csökken a családnak a lélekszáma, mi a Manónak akkora? Érted? De nem ez a jellemző. Mitől már kirepültek a gyerekek? kiköltöztek vidékre háromszor akkor a házat építettek, érted? kettőjüknek tehát ha végig gondolja az ember teljesen ilyen abszolút logika az mintha kiveszett volna az emberekből teljes egészében és lényeg az mert semmi gond nincs azzal valaki kiköltözik vidékre de akkor dolgozzon ott, nem? ott kéne dolgoznia hát ha meg ott nem tud dolgozni akkor meg ne kötözön ki, <gül> nem tehát ugye ez nyugaton meg Amerikába főleg ez úgy működik hogy az ember oda költözik ahol dolgozik lehetőleg minél közelebb ahhoz a munkahelyhez ahol, ezért ugye nem a legtöbb ember például az USA-ban nem tulajdonnal rendelkezik, háztulajdonnal vagy lakástulajdonnal, hanem bérli. Azért, hogy tudjon költözni. Mert ha közben egy másik helyen van munkahely, nem ott, akkor fogja azt átkötözik. Ez ennyi. Na, de mindegy, nem is ez a lényeg, hanem azt, azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy az emberek logikátlan lépéseket csinálnak, túlköltekeznek és utána azért kell még mindig hajszolniuk az anyagiakat hogy fent tudják tartani a saját életszínvonalukat érted? sőt mondhatnám azt hogy fent tudják tartani saját magukat na most ha hajszolják az anyagiakat abba nem fér bele a szellemi fejlődés csak ezzel az a gond hogyha az ember nem teljesíti azt a küldetést, amit bevállalt, hogy 35 éves kortól átlagosan fejlődik, a szellemi fejlődés útjára lép, ezt nem teljesíti, akkor egyre több és több gondot, ahogy mész az időskor felé, egyre több és több gonddal fogod magad szembe találni, és a legvégén úgy halsz meg, hogy nem teljesítetted még egy picit se a küldetésedet és ez mit jelent? azt jelenti hogy lesz egy baromi nehéz következő életed de ez sem könnyű, tudod miért nem könnyű? mert nem fejlődsz szellemi módon, érted? tehát a szellemi fejlődésedet nem segíted elő, miért? mert neked az anyagiak hajszolása a fő feladatod az életedben, miért? azért mert beleestél a fogyasztói társadalom csapdájába hogy minél többet fogyaszt, fogyaszt, fogyasz, fogyasz és ezáltal nem fejlődsz mert nincs rá időd, energiád, pénzed érted? arra hogy fejlődj mert a saját fenntartásodra kell az idő, pénz, energia, érted? és milyen következményei lesznek még ezáltal? tehát hogyha az ember nem fejlődik szellemileg, mondom a fordulópont 35 év. ha nem fejlődik szellemileg akkor kényszerítik az illetőt ugye hogyan kényszerítik, ki kényszerítik hát a fentiek, a teremtő, teremtője az illetőnek az lenti angyalok tehát a földön lévő angyalok segítségével tehát nem föld alatt hanem a föld, földön lévő angyalok segítségével hogy létrehozzanak olyan élethelyzeteket ami által az illető terelgetve lenne afelé hogy fejlődjön tanuljon de mivel minden illetőnek szabad akarata van ezáltal az illető felülbírálhatja simán azt amit a fentiek szeretnének hogy terelgessenek a szellemi fejlődés irányába és mi, mi történik? ugye az történik hogy az illető felülbírálja és ezáltal még több és még több nem kívánatos olyan dolgot kap ami ha ránézne akkor segíteni az ő szellemi előrehaladását, de mivel az anyagiak vannak számára a központban ezáltal ugye nem arra az útra tér amire kell na most gondold végig de ez mennyire kapóra jön a lentiek számára tehát így három világról beszélhetünk ebből a szempontból a fenti világ a teremtőink a Földön lévő világ szellemi lényekről beszélek, most nem az emberről, az angyalok, és a Föld alatt lévő, amiket úgy fogalmaztak, hogy ördögök, de mondhatjuk azokat, hogy azok ugyanol értelmes lények, mint a fentiek. Sőt, hozzánk képest ugyanúgy istenek, csak gonosz istenek. Okay. az azt jelenti hogy gondold végig ha egy ember nem fejlődik szellemileg az mennyire kapóra jön a lentieknek sőt a lentiek még azt is megcsinálják hogyha valaki eladja a lelkét nekik Mit jelent, ha eladja valaki a lelkét? Gonosságra megvásárolható. Oké? Tehát, gonosságokat kell csinálnia annak az illetőnek, és ezáltal erre pénzt fizetnek. Világos ez? Mi, mit jelent az, hogy gonosságokat? tehát olyat kell tennie amit bezegő nem szeretné ha vele tennének vagy olyat kell tennie ami a többség érdeke ellen van oké? Okay? tehát olyanokat, olyanra viszik rá őket az embereket akik eladják a lelküket hogy pénzért ezeket megcsinálják pénzért, vagyonért oké? Okay? tehát csak mondok példát, valaki kimegy tanulni, mert kinézi a hatalom tehát kinézi a hatalom, hú ez egy jó képességű ember, fiatal ember vigyük ki tanulni az USA-ba meg támogatják neki a tanulását és mire hazajön, van neki egy olyan kártyája amin mondjuk van 7 számjegyű összeg érted? Donlárban. így van is, érted? így van dollárban, így van, érted? mire föl? Mire föl? Megvették. Há mert megvették arra föl, Megvan véve kilóra, érted? és itthon mit csinálnak vele? Futtatják a karrierjét, hogy olyan pályafutást érjen el, itthon, amivel hatással lehet az emberekre. Tehát én 90. Nem, 87-től kezdtem el foglalkozni emberekkel. 91-től szervezek embereket. és mondhatjuk azt hogy 91 óta építek karriert mert az ember az emberek szervezésével egyben karriert is épít elengedhetetlen hogy ez megtörténjen egyébként úgy lehet kikerülni hogy az ember nem szervez és akkor nincs karrier tehát ha szervezel akkor karriert is építesz ha nem akarod akkor is, szóval lényeg az hogy 91 91.5. építek karrier. és pontosan átlátom hogy mennyi munkával mit lehet elérni úgy hogy az embernek legyen befolyása másokra érted? tehát saját erőből mennyi energia, mennyi idő, mennyi munka az hogy az embernek legyen befolyása más emberekre, én ezt pontosan tudom nekem nem mondja senki azt hogy jön az semmiből valaki se vagyon a semmi és ő hirtelen mit tudom én mondjuk kongresszusi központban tud szervezni előadást, érted? ezt nem esélyék hogy ez saját pénzből csinálja vagy nem esélyék azt hogy valaki mondjuk nem politizált vagy politizált de alacsony szinten majd egyszer csak ugye semmiből érted? egy, egy hatalmas politik, politikussal válik érted? Tehát nem mondják ezt, ez azt jelenti hogy megvették, világos ez? megvették, nem a fentiek mert a fentiek nem vesznek meg senkit, a fentiek úgy működnek hogy vagy feléjük tartasz vagy sem, így van és ez szabad akarata az embernek, ők az hogy feléjük tartsál ők azért nem fizetnek egy forintot se, meg egy dollát se, érted? mert ha ők fizetnének akkor érdekből tartaná feléjük ugyanis a lentiek felé azért tartanak sokan mert érdekből tartanak oda de az a baj az érdekből valahova tartás esetével hogy az érdekből való cselekvés az oda tudja juttatni az embert hogy sok is megtegyen na most a fentiek úgy akarják elérni hogy az emberek feléjük tartsanak hogy higgyetek bennük érted? a hit az egy sokkal magasabb energiaszint mint az érdek és ezáltal mivel magasabb energiaszint sokkal jobb hangulatot is tud egy embernél hozni, mint az érdekből való cselekvés és ugye miért jobb? oda kerülni mert két dolog van ha te a gonoszt szolgálod a nem cselekvéssel is a gonosz szolgálod csak úgy mondom ha te a gonoszt szolgálod akkor nem mit akartam mondani? és a, a gonosz szolgálod ja igen megvan, mert ha felkerülsz szabad lehetsz ha lejutsz hogy soha nem leszel szabad tudod mit jelent a nem szabadság? azt hogy minden cselekedetedet kontrollálnak és ha nem cselekszel úgy ahogy ők szeretnék akkor dádá érted? na most ha megnézed ez olyan mint a börtön vagy a fegyház ott is minden cselekedetedet kontrollálnak érted? persze nézd meg hát hány olyan ember van aki hosszabb időt lehúz egy börtönbe vagy egy fegyházba és utána a civil életben nem tudja megállni a helyét és direkt azért visszakerül mert már csak ott tud boldogulni az állandó kontroll alatt ha most megnézed az elmúlt két évben elkezdték ezt a kontrollt és baromilyen sokan beálltak ebbe a sorba hogy gyakorlatilag ezt a kontrollt elfogadták na most ha valaki azt mondja hogy a világban ami lezajlott ebben a két évben vagyis lehet hogy nem a világban maradjunk itt Európában amit lezajlott ebben a két évben az nehogy már valaki azt mondja hogy ez az emberek érdekeit szolgálta ha valaki azt mondja hogy az emberek érdekeit szolgálta akkor nézze meg a halálozási statisztikát ami azt jelenti hogy a halálozási statisztikák nem rosszabbak mint a két évvel előtti időszakokban Érted? Hát nem rosszabbak. És akkor lehetne azt mondani, hogy hát azért, mert mindent követtek a kormányok, ne? nem? <há> Csak azért, persze. Lehet valaki ennyire naív, és ezt gondolja. Szóval lényeg az, hogy ebben az időszakban, amiben most vagyunk, én azt látom, hogy sok ember sokkal rosszabb állapotba került mint volt és sokkal fontosabb neki az anyag mint valaha és tudod mi a baj ezzel hogyha az ember elindult egy ilyen lefelé örvénylő spirálba annak a vége mindig a halál ami azt jelenti hogy ezzel az emberek akik ugye ezt bevállalták hogy, hogy elinduljanak lefelé menő spirálba tehát egyre rosszabb és rosszabb állapotban legyenek a kontroll miatt annak mindnek a vége a halál nem erőszakos halálról beszélek, természetes halál tehát a rossz hangulatod vége az mindig a halál tehát hogyha nem teszel azért hogy jó állapotban legyél és annak egyetlen egy útja van a szellemi fejlődésed nincs más út semmilyen anyagi dolog nem pótolja a szellemi fejlődést és nem helyettesíti azt a szellemi fejlődésből fakadó működést ami a szellemi fejlődés előidézi hogy jobb és jobb állapotban legyél ha nincs szellemi fejlődés akkor egy olyan világban élünk hogy az emberek egyre rosszabb és rosszabb állapotban lesznek aminek mondom a következménye a halál és gondolkozz el rajta hogy miért nem kezdted el még a szellemi fejlődésedet? hát miért nem kezdted el? Minapok, minapban, napokban volt egy olyan hölgy aki azt mondta hogy 8 éve nézi a képzéseimet és még mindig nem tanuló, ha? 8 éve? képzeld el na most kérdezem bárkitől, aki nézi a képzéseimet és nem tanulóit pozitív irányban mennyire változott az életed nem kellett volna esetleg technikákat tanulnod módszereket arra hogy ezeket a területeket jól old meg nem kellene tehát elég az információ azért mert nincs időd, nincs energiád vagy nincs pénzed arra hogy szellemileg fejlődj mert neked csak az anyaga fontos hát ezzel a saját sírodatásod szó szerint nem kell hozzá covid, covid az íra a pont oké? Okay az arra jó, ezek a vírusok betegsége hogyha valaki rossz állapotban van és ez elsősorban hangulat, valaki rossz állapotban van akkor könnyen megbetegedjen és ha olyan rossz állapotban van akkor el is vigye De erre jó oké okay. jó tehát gondolkozz el azon amit mondtam nem kell elhinned azt hogy az embernek 35 évtől szellemileg fejlődni kellene pedig ez így van, nem kell elhinni, de majd megtapasztalod azt hogyha nem tanulsz nem fejlődsz, nem változtatsz az életeden tehát mondom nézd meg attól hogy nézegeted az interneten a díjmentes képzéseket mennyivel javult az életed? semmit akik itt tanulnak és módszereket kapnak és használnak változik az életük pozitív irányba ha nincs módszer az információ kevés, érted? kevés épp itt az ideje hogy javuljon az életed de ahhoz módszerekre van szükséged és nem elég hogy csak a képzéseket hallgatod köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak szeretlek benneteket, sziasztok! Egészség. köszönöm szépen Köszönjük Szentak Csik Miklósnak, mesterkocsnak a, a képzést. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem, és azóta is itt tanulok. Igazolom. Én látom. Együtt vagyunk, együtt tanulunk és láttam, hogy honnan indultunk, és most látom, hogy hol tartunk. Itt tévében nézzük magunkat, Ugye? Azt javasolom neked, hogy gondolkozz el azon amit eddig hallottál és cselekedjél mert az idő az telik az az egyedüli dolog az életedben amit nem tudsz pontolni sehogy sem kezdj el tanulni mert csak az, az mert csak az téged előre arra abban a helyzetben hogy jobba tedd a te életedet és a szeretteid életét és szerintem most mindenkinek a fontossági sorrend úgy van hogy mivel hogy van ego először te utána a párod családod a többi az emberiség minél több ember jut be az aranykorba annál jobb lesz nekünk mert annál több pozitív energiát kapunk az élettől A szünet után a kócsképzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy résztvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik. Személyiségfejlesztő kócsképzés lesz. Ez ki van.